Una mateixa persona pot utilitzar diferents serveis a internet, tots amb adreces que no tenen res a veure les unes amb les altres. Per exemple, el teu compte al Facebook pot ser Pere Espai Cullera, a Twitter pot ser P. Cullera, a YouTube potser ets Pere Cullera i potser tens un blog que es diu El meu blog. La solució perquè te'n renou és crear redireccions i subdominis. D'aquesta forma, el teu compte a Facebook pot passar a tenir l'adreça facebook.peracullera.cat. El de Twitter serà twitter.peracullera.cat A YouTube, youtube.peracullera.cat i al blog es dirà blog.peracullera.cat Un avantatge d'això és que les adreces són molt més fàcils de recordar. Per exemple, algunes de les redireccions de PUNCAT són facebook.domini.cat, twitter.domini.cat, youtube.domini.cat, blog.domini.cat Fàcil oi? Fer que el teu domini posem que sigui què fer amb un .cat. Et porti a una altra pàgina amb un domini diferent, per exemple facebook.com .cat, és tan senzill com dir-li a un ordinador que faci aquest canvi. I a quin ordinador li dius? Doncs els DNS associats al teu domini. En la majoria dels casos ja te'ls ofereix el teu registrador quan registres el teu domini. O si no, els pots adquirir, com un servei addicional de pagament del teu registrador o gratuïtament d'un tercer. En tots els casos, el procediment és el mateix. Entres al panell d'administració dels DNS del teu domini, ja el tinguis amb el teu registrador o amb un altre, i busques una opció que digui alguna cosa semblant a redirecció de la URL o Web Forward, en anglès. Un cop dins d'aquest menú, especifiques que, a partir d'ara, quan algú teclesi al seu navegador què fer amb un .cat, que és el teu domini, se l'enviï a facebook.com barra .cat, la nova plana web que tu li has indicat. Un altre avantatge de les redireccions és que pots tenir la mateixa adreça encara que porti a llocs diferents. Imagina't que el teu domini fotos.peracullera.cat porta al teu compte de Flickr, però un dia canvies de servei i poses totes les teves fotos a Picasso o algunes d'elles a Fotolog. Sigui on sigui que pengis les teves fotos, la gent podrà trobar-les sempre teclejant http.photos.peracullera.cat. El mateix pot dir-se si tens una web, un escriptori virtual o unes dreceres que utilitzes d'enllaços i et duen a blogs, fotos o xarxes socials. La icona Blog porta a blog.peracollera.cat La icona Fotos porta a fotos.peracollera.cat i la icona Xarxa Social porta a xarxa social.peracollera.cat Si, per exemple, la xarxa que utilitzes avui és Facebook i demà a BookFace, Pen una redirecció adequada, la icona sempre et portarà a la teva xarxa actual, sempre a través de la mateixa adreça.